طيب شرحنا المرة اللي فاتت ان عناصر الشجرة التسويقية هي الماركتنج تري بتتكون من جذور وصال والأفرا بتاعنا وان السوشيال ميديا هي فرع من ضمن الفروع الجميلة بتاعتي دي. طيب الجذور بتاعتي المفروض ان انا بعمل الريسيرش بعمل اعادة البحث بعمل البحث عن المنتج بتاعي بشكل كويس جدا واعرف السوات انالاسيس نقاط القوه ونقاط الضعف والفرص والتهديدات بعمل سيرش عن الكومبيتتورز والمنافسين وشوفهم بيعملوا ايه ومتواجدين على اي منصه من المنصات بعمل ايضا ريسيرش عن السوق واحتياج السوق ايه ثم بعد كده بعمل سيرش وبحث دقيق جدا عن العميل المستهدف بتاعي ويبقى احدد او شخصيه المشتري او الكاراكتر بتاع العميل اللي انا المفروض اوصله خلاص جهزت الريسيرش هبدا بعد كده اعمل البراندنج وبكون صورتي والهويه البصريه والعلامه التجاريه بتاعتي تكون عامله ازاي وتكون شكلها ايه اونلاين ثم بجهز الكونتنت المحتوى اللي المفروض يتنشر على جميع منصات التواصل الاجتماعي وعلى الويب سايت بتاعي وعلى الاماكن التانية الاخرى بختار الاستراتيجي اللي انا همشي عليها ببني الموقع الالكتروني ثم بعد كده بنطلق وبتفرع فيه في أفرع الشجرة التسويقية بما يتناسب ويتلائم مع الاستراتيجية الخاصة بيها في المرحلة الحالية، ممكن أعمل إعلانات مباشرة سواء على جوجل او على السوشيال ميديا ممكن اسوق بشكل اورجانيك سواء على جوجل عن طريق الاس اي او سيرش انجن او عن طريق اداره قنوات السوشيال ميديا ممكن اسوق من خلال الايميل ماركتنج ممكن اسوق من على اي منصه ثانيه باي طريقه ممكنه ليا بشكل كويس جدا من ضمن طرق التسويق او الترويج بقى كما نسميها هو تسويق عبر منصة اليوتيوب وعشان تسوق على اليوتيوب بشكل كويس جدا المفروض ان انت تعالج اه عناصر الفيديو بتاعتك او الاس او رقم واحد في اليوتيوب هنتكلم دلوقتي وهنشرح عن الفيديو ايه هم 15 عنصر الواجب توفرهم في الفيديو بتاعي عشان يظهر في محرك البحث الخاص باليوتيوب وبالتالي يظهر على محرك البحث الخاص بجوجل